Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i nastavljam priču o klasifikovanju biljaka. Da li prepoznajete biljke sa ove slike, sa stene i ispod stene? Dakle, to su mahovine i paprati. Za sve one koji nisu gledali video, prvi deo klasifikacije biljaka, predlažem da ovaj video zaustavi i da najprej pogledaju priču o cvetnicama i golo semenicima, a ostali idemo dalje. Pogađite, biljke sa ove slike... Spadaju u paprati, odnosno u papratnice, jer samo su ovo prave paprati, a ovo je nešto drugo, no vidjet ćemo kasnije šta. Krećemo od pravih paprati, koje se sreću i u našim šumama. To je jedna veoma stara grupa, toliko stara da su postojili čak u vreme dinosaurusa, samo su tada bili mnogo veći. Paprati i danas u šumama i uopšte gde god da se nađu, predstavljaju hranu i sklonište mnogim životinjama i zato su vrlo važne u prirodi. Mogu da budu veličine nekoliko milimetra do čak 3 metara. U vreme dinosauro se su bile i mnogo, mnogo veće. Pošto su tako lepe, mame ih često drže u saksijama kao ukrasno bilje. No da vidimo od čega se stoje. Imamo koren, stablo i list. Na izgled sasvim uobičajeni delovi biljke. Svi oni imaju provodnostno piće, odnosno one cevčice kroz koje prolazi voda i hranljive materije. I zato za paprati možemo reći da su vaskularne biljke. Međutim, paprati nemaju semena, kako se onda raznožavaju? Ako ste nekada imali prilike da okrenete list paprati na poleđinu, mogli ste primetiti da ima ovako neke žute bobuljice. To su zapravo sporangi, evo ih ovde malo uvećane. Kao nekakve loptice u kojima se kriju spore. I paprati se, dakle, raznožavaju u pomoću spora. Ali, kao što smo rekli, u paparatnice ne spadaju samo prave paprati, već su tu i rastavići. Evo ih ovde, liče na nekakve četke za pranje kola. I prečice koje liče na neke minijaturne jelkice sa nekim čudnim nastavkom. Jedne i druge se raznožavaju u sporama, s tim što kod rastavića, Spore nastaju u ovakvim nekakvim lopticama, reklo bi se. Pardon, oni sam tela da uradim. A kod prečica, upravo u ovim čudnim nastavcima formiraju se spore i tako se ove biljke raznožavaju. Ovo već pogažđate da su mahovine. Mahovine su još jedna veoma važna grupa biljaka, zato što sad, e, su m, one prve koje naseljavaju ogoljeno stanište. Što znači, kada je neki pre, predao pust, I još uvek nema dovoljno povoljnih uslova da ga nasele ostale biljke, odnosno druge biljke tu rastu, mahovine su tu prve. One usporavaju tok vode, odnosno kada pade kiša pa kad krene da se sliva, one usporavaju taj tok kišnice i tako ublažavaju eroziju, a i samim tim što zadržavaju vodu i vlagu, one u stvari stvaraju uslove, dobre uslove da tu krenu da rastu i mnoge druge biljke. Sa mahovinama ćemo se najpreupoznati pače, uz vlasak, vama već svima poznata mahovinama, da vjerojatno niste znali da se tako zove, koji spada u prave mahovine i može da naraste nekih 5 do 10 cm. Ili ako uvećavamo, to izgleda otprilike ovako. No da imamo koje delove ima vlasak, odnosno koje delove imaju prave mahovine. Imaju staboce, imaju listiće i imaju dole ove rizoide. E sad zašto smo rekli staboce, listiće, rizoide, nismo rekli stablo liste i e, rizom ili koren na primer. Pa zato što mahovine nemaju provodne piće. one nisu vaskularne biljke. <clears throat> one jednostavno predaju od ćelije do ćelije sve što imaju da predaju, bila to voda ili neke druge e, hranljive ili mineralne materije. I zbog toga su biolozi da bi kada pričaju ovakvom stablu koje nema provodne snopiće da bi napravili razliku oni su morali da izmislili neki drugi termin pa su ga onda zato nazvali stabalce a ovo nije list nego su listići jer ni tu nema provodnih snopića i u korenu takođe znači nije koren nego su rizoidi i ovo na vrhu gore što vidite to je čaura, ona služi za razmnožavanje evo ga ovde uvećana čaura i što Čaura krije takođe ne seme, nego spore. Ona najpre ima ovaj kao neku, neki dlakaviji obmotoč od nekakvih niti neobičnih, a kada se on skine, odnosno kada on spadne, kao što je na ovoj šemi i na fotografiji, ispod ima čaura sa nekakvim poklopčićom u kojoj se nalaze spore. I spore će prokrijati nova makovina. Osim pravih makovina, ovde imamo i jetrenjače. Evo ovde vidimo maršanciju, malo čudnovati naziv. Koja, može da, koja je mala i svega 2x10 cm otprilike veličina i ona takođe kao i ostale mahovine nema provodne snopiće e, i takođe se raznoživa sporama koje se stvaraju na ovim nekim palmolikim strukturama koje izrastu iz ovih ovde pljosnatih listova. Tresetnice su takođe mahovine, možda se sa, sa terminom treseta nekada sreli, a sada ćemo razjasniti šta je to zapravo. Evo ovde slike gomele nekih trestinica, ovde je samo ilustracija da vidite koliko su one zapravo sićušne, a evo da ih vidimo u krupnijoj varijanti, odnosno da vidimo malo bliže kako izgledaju, kao i ostale mahovine i one se raznožavaju sporama i evo na vrhu kako izgledaju te loptice u kojima se te spore formiraju. Rekli smo, trestinice rastu na tresetištima. Stresiti šta su, rastu i na drugim mjestima, ali znaju da formiraju jedne posebne biljne zajednice. Nešto što je potpuno specifično e, zato što liči na močvaru, a nije močvara. E, one su stalno pod vodom i možda ih je narod tako i nazvao da, e, zato što se tresuje. Zamislite vi da gazite po čvrstoj podlozi koja je zapravo sva natopljena vodom i onda onako kao da po nekom sundjeru gazite. E, pošto je takva situacija... Oni donji delovi makovine, koji su potopljeni u vodu, oni nekako kreću da trule i da se raspadaju, ali ne mogu to do kraja da obave, zato što su potopljeni u vodu i nedostaje kisonika da bi se taj proces završio do kraja. I onda se formira ovako nešto. Vama to izgledaju kao, kao nekakve kocke čvrstog blata, a to je u stvari jedno vrlo e, korisno gorivo koje se naziva treset. Tresetnice takođe formiraju ovakva ostrva koja mogu biti mala, a mogu biti i veća i da na njima izraste neka još krupnija vegetacija. Dakle, prošli put u prethodnom videopredavanju, odnosno u klasifikaciji biljaka prvi deo, smo pričali o skriveno-semenicama i golo-semenivicama, sada smo pričali o papratima i mahovinama. No da vidimo šta je među njima slično, a šta različito. Dakle, mahovine, paprati, izdrž treće strane, skriveno semenice i gola semenice. Ono što je zajedničko svima jeste da su biljke, pripadaju carstvu biljaka i svi vrše fotosintezu, odnosno imaju hlorofile, figment hlorofil, u hloroplastima u svoje ćelije. Ono što je zajedničko papratnicama i skriveno semenicama i gola semenicama jeste da su to vaskularne biljke koje imaju provodne snopiće. Ono što je zajedno zajedničko papratima i mahovinama, jeste da se razmnožavaju sporama, odnosno da su to biljke bez semena, seedless plants. I ono što je specifično samo za mahovine, jeste da je njima neophodna voda za razmnožavanje. I to bi bilo to o klasifikaciji biljaka, nadam se da je bilo dovoljno jasno i korisno.